بس بس بس ما تفهم ولا لا كسرك بس حقك الاهبل يا الله هي انزل لك جني ادخل بين اضلاعك انزل نزل يا الشمطة يا يا الشنطه يا يا يا ريشه ريشه مهبل ضحكتها الناس يا حج اي أي خدمه لك شكرا شي حاجه ولا شيء عفوا معك حق المواصلات ولا حاسب الله عليه الله يفتح عليكم الله يفتح عليك يا حاج الله يفتح قدامي قدامي يا ربحوا اه ما تشاش حساب الله مسعود ياي يا هناك يا هيد هيد هناك هاي هيك هناك هاي هيك سريع يلا من كره خي مشهور قل كذا قل كذا شركه لكن مشهور بس مشهور كبر كبر كبر اركب كبر لحظة كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر Halo. Ya. Yalla. Jalal, Jalal, Jalal, jangan lari. Jalal, Jalal. Dalal, Dalal. Come, come, Ah. مرحبا ام جعفر مرحبا نورال اليوم طف الكهرباء مرحبا ام جعفر مرحبا نورال اليوم الكهرباء ويا جعفر مرحبا نورال اليوم طفى الكهرباء يا يا ارحبي ارحبي اهلا وسهلا بخيتي وقلبي وروحي ونفحتك هنا اقضي <تصفيق> مسعود مسعود اقزام ضريبة ود باشا بدايه عشان الناس كلهن يتغدون اليوم كلهم عندي يا نام مدكن يا عم مشهور كرتون مايو أيوة كرتون الأسير أيوة كرتون بيبسين معك زلاط تبكينا كرتون مايو كرتون الأسر اشتي زلاط افقر كنين سجل سجل افقر كنين بحين وقت الكلام. عشان سلطم معك دفتر أيوة معي دفتر سجل ما شاء الله يا جراده ما شاء الله عليك غير اختي ما شاء الله عليك انا سهلا بك بين اهلك وقبايلك وناس الله يديناك العافيه كسرين رعم ترضى الله لا وفقك أنا انت بخير ما شاء الله تبارك الله بعدين بك ما شاء الله حسنين حلوه يا انك برده انا اني ولنتين اني ولنتين ام انتن يا محطه طنتين انا جمر منك مش معقول الا معقول ها كيف كيف كيف انا من يوم عرفت نفسي وانتن كذا ما شاء الله تبارك الله تف تف تف هل في سنين يا رادة ها كر شطبك ام وجهك أنا صديقة الطفولة وصعبتك ايه صح ارحبك ارحبك ارحبك ارحبك كمالك <تصفيق> <تصفيق> ارحبك اوه انا فرح شامول